карту нашого селища Кушугу. Ви бачите, яке воно гарне, мальовниче. Видно всі вулиці, Сьогодні учні п'ятого класу у кабінеті інформатики засвоюють урок не тільки з новими комп'ютерами, а й з інтерактивною дошкою. Змінилася і система викладання. Вона вчить критично мислити, а не зубрити, каже заступниця директора Кушугумської гімназії інтелект Ірина Забійворота. За її словами, також для комфорту учнів на уроках проводять групові заняття. Ми обрали модельні програми всього. Було 78, це було нелегко, буквально ось ми змінюємо, тому що вчителі самі, обираючи навчальну програму, вони мають змогу вносити також свої корективи до програми. Збільшилась кількість годин на вивчення таких предметів, як українська мова, математика. Це величезний плюс, я вважаю. З'явилися нові предмети, технології. З'явився інтегрований курс мистецтва ранкові зустрічі, коли класний керівник, який тільки ось пізнає своїх дітей, він буде їх зустрічати і вже на передодні навчального дня, вивчаючи їх емоційний стан, вивчаючи їх готовність до занять, буде їх супроводжувати до Класної кімнати. Ми з вами знаходимося у кабінет географії історії, де учні 5 класів можуть працювати з інтерактивною дошкою, переглядати відео уроки, які запропонує їм вчитель історії. Ми маємо кабінети природничо математичного циклу. Ми маємо три кабінети інформатики, як я вже зазначила. І тому дітям буде цікаво працювати не просто за партами, так, а в кабінетах, оснащених з новими сучасними програмами. Є електронні версії підручників, це також досить зручно для учнів, батьків, для вчителів. Змінився саме підхід до викладання предмету, тобто методи, форма роботи змінюються. більше увага приділяється на Такі інтерактивні форми роботи, це роботи з комп'ютерними технологіями, робота з інтернетом, робота з дослідами, робота над проектами. На сьогоднішній день програма має стільки ж годин, скільки і та, яка сьогодні. 28 годин, бо додатково, ще не включено в програму, це уроки фізичної культури. Це буде додатково одна година. У 2017 році був оголошений конкурс і було Міністерством освіти здійснено відбір закладів освіти, які будуть пілотувати. це коли вони пішли в перший клас. Сьогодні три заклади освіти, це Бердянське, Дніпрорудне і Балабінська гімназія, вони були в експерименті з початкової ланки, з першого по четвертий клас, і сьогодні вони продовжують навчання, а кушугу вони додатково йдуть в новому етапі, на п'ятий клас. Фінансування йде з державного бюджету. В рамках субвенції «Нова українська школа» розподіляється відповідно до кількості класів у закладі. За словами заступниці директора обласного департаменту освіти і науки Олени Сороченко, з наступного року реформу нової української школи запровадять в усіх п'ятих класах. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.